السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة اسكندراني العاب وفقرة الاولى من اختار لعبة واحصل على رابط تحميلها طبعا هنعرض قدامكم خمس العاب وانت هتختار اي لعبة من ديت وتكتب في التعليقات اسم اللعبة اللعبة ديت مثلا عجبتني ستحصل على رابط تحميلها على الفور هتضغط على الرابط اللي انا لك هتروح تحملها للكمبيوتر طبعا تمام ويلا بي يا جماعة نخش في اللعب اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب واشترك بالقناة يا يصل كل جديد وحصر اشترك الان في قناة على اليوتيوب خمسة وهي لعبة مورتان كومبات الاس اشترك بالبروسلي والراجل ابو طاية بيواجهه وشو كده أربعة وهي لعبة الشبح والسلسلة طبعا لعبة جامدة جدا و<hesitation> لو عجبتك أكتب في التعليقات تلاتة وهي لعبة برنس أوف باريس اللعبة الخطيرة لازم تشرب بسرعة اتنين وهي لعبة البنت الجاسوسة من سرية واحد وهي لعبة آلة الحرب الذي اشتهرت بسرعة كبيرة جدا وهذا الجزء الرابع من هذه اللعبة وما تنساش بقى لو عجبتك اي لعبة من دول كل ما عليك تعرف اسم اللعبة ايه اللي انا قلتهم وتكتب في التعليقات اللعبة اللي عجبتك لعبة واحدة بس